Město Hradec Králové předalo ocenění pedagogická osobnost roku, které je udělováno každoročně pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Hradec Králové úvahu se bere především pedagogická činnost a zásluhy o rozvoj vzdělávání, aktivity v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže a v neposlední řadě také přínos k prezentaci školy, města či regionu. Já bych vám chtěl samozřejmě popřát hodně úspěchů a všechno nejlepší ke dní učitelů, který nám teda už dávno, dávno uběhl, ale všichni víme, proč ho slavíme vlastně až dneska. Ocenění získali od města finanční odměnu, drobné upomínkové předměty a také květiny, které připravila Střední škola služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové. Tato škola zajistila také občerstvení. Oceněno bylo celkem 13 pedagogických osobností a program doprovodila kapela faktoriál Orchestra. Jení přišla ze základní školy Hradec Králové 3 SMP, učí předměty anglický jazyk. Já mám teda předmět, já mi takovou učitelku tak budu zaslušňovat, protože to je to je... Oceňování pedagogických pracovníků probíhá v rámci Oslavy dne učitelů, pořádané odborem školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže od roku 2016. Kvůli pandemii koronaviru bylo letošní předávání přesunuto na říjen.